السجون الأخطر في التاريخ من بينهم سجن محاط بالجليد من كل ناحية لا يمكن الفرار منها وآخر سري للغاية لا يعلم عن مكانه أحد يتعرض فيه السجناء إلى كل أنواع التعذيب الشديدة التي لا يتحملها بشر ومن بينهم ما يتم وضع أسرة المجرم بالكامل معه لينتهي بهم المطاف في النهاية بالإعدام. سواء قتلا أو جوعا أو بعد تفشي الأمراض كل هذا جعل منهم السجون الأسوأ في العالم والتي لا يقدر أحد فيها على الصمود ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية متابعين الأعزاء قائمة تضم سبعة سجون هي الأسوأ في العالم والتي لن تقدر على الصمود فيها سجن تدمر العسكري. يعد سجن تدمر العسكري الذي يقع تحديدا في صحراء سوريا على بعد 200 كيلومترا من العاصمة دمشق واحدا من بين السجون الأسوأ في العالم وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن يكون هذا السجن أحد مراكز الاحتجاز العسكري إلا أنه تم تغيير هذه الخطة تماما منذ عام 1980 حيث بدأوا في ترحيل الأسرى لهذا السجن وفي نفس العام أمر الرئيس حافظ الأسد بقتل كل من به من أسرى دفعة واحدة بدون رحمة أو شفقة وكان عددهم قد بلغ 2400 سجينا ولكن بحلول عام 2001 تم إغلاق هذا السجن إلا أن ما حدث في عام 2011 كان مثيرا للغرابة عندما قررت السلطات إعادة فتح السجن تدمر سجن درابشي ولا بد لقائمة السجون الأسوأ أن تضم سجن درابشي الذي يقع في مدينة لاسا عاصمة منطقة التبت وهي منطقة ذاتية الحكم تقع جنوبي غرب الصين هذا السجن تحديدا إذا حاول السجين النظر إلى الحارس بطريقة خاطئة فهو ميت ميت لا محالة في ذلك في هذا السجن لا يمكن للسجناء الشكوى حتى فالاحتجاج يعني الضرب المتواصل أو الموت الفوري وإذا حدث ونجح أحدهم في النجاة من الضرب وأكمل عقوبته إلى النهاية فتقوم السلطات باعتقاله من جديد ومن ثم يعيدوه إلى السجن لوقت طويل جدا ولكن هذه المرة مع ضربه بطريقة وحشية وحبسه بالسجن الانفرادي مع غياب تام للإنسانية سجن كراناديرو في عام 1920 تم افتتاح سجن كراناديرو والذي يقع في سان باولو بالبرازيل، وحتى عام 1956 كان هذا السجن سجنا متعارف عليه للمجرمين، ولكن بدأ كل شيء يتغير في طريقة التعامل مع السجناء، والتي غابت فيها الرحمة والشفقة، حيث حدثت الكارثة الكبرى في عام 1992 عندما حدثت مجزرة بداخله حيث تم قتل 111 سجينا على أيدي الحراس بسبب الانتفاضة وقد وصل عدد السجناء فيه الى 8000 سجين وبحلول عام 2002 تم اغلاقه بدون الاعلان عن الاسباب وسط غموض كبير سجن لاسابانيتا يتعرض المساجين في سجن لاسابانيتا الذي يقع في فنزويلا بامريكا الجنوبية الى اكثر الطرق الوحشية في التعذيب وليس هذا فقط بل يتعمد الحراس والسلطات ان تتفشى فيه اسوأ الامراض المعدية مع غياب الرعاية نهائيا، وهو ما يعرض السجناء للموت، ومع الاسف لا يستطيع احد النجاه. سجن كامب يعتبر سجن كامب من اخطر السجون السرية الاسرائيلية، فلم يعرف به العالم وجودا الا في عام 2003، وحتى الان لم يتم تحديد موقعه الحقيقي. إلا أن هناك بعض التقارير الدولية التي أشارت إلى وجوده على بعد 100 كيلومتر شمالي القدس، وتحتفظ به قوات الاحتلال على أكثر من 7000 سجين فلسطيني، معظمهم يعانون من مشاكل صحية خطيرة دون توفير الرعاية اللازمة لهم، ويتم فيه اعتقال غالبية النزلاء بدون تهمة تحت قيد الحجز الإداري. سجن ديار بكر شهد عام 1980 الذي يقع في جنوبي شرقي تركيا، ومنذ ذلك الحين تم وضع به العديد من المجرمين الذين يتم التعامل معهم بمنتهى القسوة، لذلك هو واحدا من اسوأ السجون في العالم حيث يتم تعذيب النزلاء فيه تعذيبا جسديا. معسكر 22 يقع معسكر 22 في كوريا الشمالية وهو الأسوأ ما بين أسوأ السجون في العالم بأسره والاسم الرسمي لهذا المعسكر كوان لي وهو سجن معزول تماما عن العالم الخارجي وفي غالبية الوقت يتم احتجاز سجناء فيه هم وكامل أسرتهم مدى الحياة لمجرد أن شخصا واحدا ارتكب جريمه فيتم سجن أسرته بالكامل بسبب تأثيرهم في تربيته وهناك اكثر من 50 الف سجين داخل هذا المعسكر ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه